El món se'n la merda. No tenim ni idea, ni de cap on va la Terra, ni la societat democràtica, ni res. Però almenys hi ha una cosa que els científics sí que creiem que sabem, el futur de l'univers. No és que puguem fer gaire cosa, ni que realment ens afecti gaire, però, bé, t'ho explico. En primer lloc, perquè hi hagi vida, fa falta que hi hagi estrelles. Perquè hi hagi estrelles, fa falta que hi hagi hidrogen, que és el combustible que utilitzen per estar vives. I quan una estrella mor, no tot el seu hidrogen es pot reutilitzar per a futures estrelles, sinó que queda un cadàver pudrefacte, una forat negra, una estrella de neutrons, una nana blanca... Clar, així que en el futur hi haurà menys hidrogen per a crear estrelles, fins que ja no n'hi hagi i no es puguin crear noves estrelles. Les estrelles que quedin aniran emetent llum i perdent energia fins que ja no en quedi cap més. Però és que hi ha coses encara més depriments. Mentre tot això va passant, les galàxies entre elles es van separant més i més. I és que l'univers s'està expandint i cada cop més ràpid. Nosaltres quedarem enganxats a les galàxies més properes que tenim, Andròmeda o el grup local, però quedarem totalment desconnectats de tota la resta. L'univers s'estarà expandint de manera tan i tan ràpida que no tindrem manera de comunicar-nos amb altres galàxies. I clar, les galàxies aniran morint a mesura que les seves estrelles vagin morint. Tot el que quedarà seran forats negres i partícules disperses diluïdes per l'univers. Per exemple, l'univers estaria ple de llum que els nostres ulls no podrien veure. Els forats negres també desapareixeran avaporant-se i l'univers quedarà com una cosa dispersa amb llum més i més diluïda. És el que s'anomena la mort tèrmica de l'univers. Un univers fred i buit de matèria. De l'expansió accelerada de l'univers en parlarem a les jornades del cosmos. Tota la info a la descripció. Vagi per davant o per darrere, això és una predicció tenint en compte el que sabem ara de la ciència. Podria estar incorrecta. Però, ei, hey, que si vols una falsa certesa sobre el teu futur, llegeix l'horòscop.